Повітр водлі на і ось такий повітря. У нас також є. І що там зупинка дихання, амбушка для проведення реанімаційних заходів. Три місяці на Миколаївщині Тарас рятує поранених із зони бойових дій на Херсонському напрямку. В минулому працював на Вінничині в екстреній медичній допомозі. «У нас ключове завдання – це стабілізувати пацієнта. От воно, чим відкликає, воно відрізняється від цивільної медицини. Тому, що в цивільній медицині ми можемо на місці тих 5-10 хвилин побути, щоб там його стабілізувати, а потім їхати. А тут нам доводиться це все робити у дорозі». Що ми не ми не чекаємо, бо тут рівень небезпеки вже великий. Це у нас при травмах грудної клітки. Вона падає. Так, от їх доводиться часто використовувати, і грудні поранення грудної клітки вони дуже, дуже небезпечні, тому що втрачається дуже велика кількість крові от при цих пораненнях. Завдання парамедиків стабілізувати стан пораненого дорогою до найближчої лікарні. Ну, найважче це зараз йдуть такі е, бойові дії, що дуже багато поранених, от, які поранені, е, е, скажімо, е, зброєю масового враження. Тобто це артилерійські обстріли, це танкові обсили, це мінометні поранення і е, часто бувають е, враження кінцівок. Бувається ампутації ківців, як нижніх, так і верхніх. Бувають враження червоної порожнини, враження грудної порожнини, враження голови, проникаючі, не проникаючі. Ми повинні обов'язково зразу... Прийнятих, прийнято пораненого, надати йому невідкладну допомогу і госпіталізувати найближчий лікувальний заклад». Парамедики працюють екіпажем, до якого входить лікар, фельдшер та водій. Від кожного залежить порятунок пораненого. «В залежності від кількості потерпілих, від їх важкості ми тут працюємо. Ми можемо зараз забрати двох важких. Може так бути, що один надає допомогу одному, а другий іншому. Лінія фронту в 20 кілометрах від місця дислокації парамедиків. Вони надають допомогу як військовим, так і цивільним з ближніх сіл. Отримують не тільки військові, а й цивільні люди, отримують, тому що вони чомусь не, не хочуть виїжджати з зони бойових дій. От, і нам часто доводиться наряду з транспортуванням і наданням непланих доходів військовим надавати і цивільним теж, на жаль, теж дуже важкі поранення, як і від кінцівок, як і черевної порожнини. Парамедики завжди працюють в екстремальних умовах. Вони їдуть туди, куди звичайні швидкі не доїжджають. Постійно доводиться евакуювати поранених під час обстрілів, розповідає Тарас. Ну, екстремальні умови тут практично що завжди. А все залежить від обстрілів, як коли, як обстріли частіше, то більше більше, на жаль. Нам роботи, кажу правду, що перші дні воно трошки було неприємно, трошки напружило. Тепер ж ми більш звикли. Ми віримо, що перемога завжди буде за нами. У нас наше діло праве, і ми тут для того, щоб перемогу цю наблизити. І ми не думаємо за ці складності. Ми більше думаємо, щоб чим на швидше наступила наша перемога. звати Кротик, єдині новини на Суспільному, Миколаївщина.